يلا يا بنت انزل يا بنت من هنا انتوا هيا حالا اهو انا لازم امشي لو <تصفيق> تودوني في داهيه حالا يلا يا بنت اخلك يا بنت انتوا شويه انتوا عايزين تودوني في داهيه ولا ايه انا لازم امشي بسرعه من هنا واتحرك لاروح اروح في داهيه هتودوني في داهيه ولا ايه الحي اللوزة. لا يا لوزة الرجل الراجل يشرش خطفنا يا لوزة ايوه يا تماره هنعمل ايه يا تماره هنروح فين ولا نيجي منين انا مش عارفه الطريق بتاع بيتنا فانا حته بالظبط مش عارفه مش عارفه يا لوزة طب اقول لك ايه يا لوزة نعم يا تماره ما تيجي يا, يا لوزة نخبط على الناس اللي في البيت اللي ورانا ونشوفهم ويمكن ياخدونا عندهم ينمونا الليل دوت بدل. عندهم يا, يا لوزة يعني ايه يا تماره انت شايفه كده يا تماره ايوه يا لوزه امال احنا هنروح فين دلوقتي احنا هنروح فين دلوقتي ما هو الرجل الشرير خطفنا واحنا الحمد لله عشان قعدنا نصرخ جامد الرجل خاف باين فنزلنا من العربيه ايوه يا تماره طب يلا يا تماره تعالي نخبط على الناس اللي ورا يا رب يبقوا طيبين وياخدونا ياكلونا انا اوي اوي ماشي ماشي يا زوزه يلا يا لوزه تعالي منخبط بقاليهم ده شكلهم نايمين ولا ايه يا اللي هنا يا طنط يا اللي هنا يا يلي هنا. اللي هنا. هنا ومحدش هنا ولا ايه يا تماره مش عارفه يا لوزه مش عارفه يمكن ربنا يسهل ويخرجوا حالا يا اللي هنا اه. <تصفيق> ايه مين مين اللي عمال يخبط علينا دلوقتي في السه دي مين مين اللي بيخبط ايوه يا طنط لو سمحت افتحي لنا انتوا مين انت مين انتي? يا مين انتي حبيبتي اللي على الباب افتحي لنا بسرعه يا طنط الله يخليكي انا خايفه احنا خايفين لحد يجي يخطفنا ولا حد يعمل فينا حاجه حاضر يا حبيبتي هفتح لك اهو اي يا حبايبي انتوا مين أيوة انا اسمي لوزة أنتي اسمك لوزة ايوه واللي هناك دي اسمها ايه اسمها تمارا إيه تمارا ايوه يا حبايبي في حاجه ولا ايه مفيش يا احنا دلوقتي يا أمي كده شرير خطفنا خطفني أنا وأختي وبعد ما خطفنا يا طنطا إحنا قعدنا نصرخ جامد نصرخ جامد لحد ما هو خاف مننا تقريبا وقام رمينا من العربية بتاعته قدام باب البيت بتاعك قدام البيت بتاعي هنا أيوة أيوة, ايوة يا طنطا فإحنا مش عارفين الطريق بتاع بيتنا ولا عارفين حاجة ومش لايين حتة ننام فيها وإحنا عايزين ننام أوي وتعبانين وأختي جعانة جامد ومش عارفين نروح فين ولا نيجي منين يا طنطا فنن نخبط عليكم يا رب تطلعوا طيبين مش مريرين لا يا حبيبتي ما تخافوش من حاجه بس دلوقتي انا عايز اعرف انتوا فين اهاليكم ولا فين بيتكم مش عارفين يا طنط والله احنا نعمل ايه الله يخليك يا طنط نايمين عندك النهارده احسن احنا تعبانين قوي والراجل الشرير كان هيخطفنا النهارده يا طنط طيب يا حبيبتي انت وهي طب خلاص خشوا ادخلوا تعشم هجيبلكوا حاجه تاكلوها وادخلوا ناموا انت واختك يا حبيبه قلبي طيب حاضر يا طنط شكرا يا طنط ماشي يا حبيبتي يا نهار ابيض طب بس يا حبيبتي هاوضبلكوا يلا الاكل تاكلوه وتخش تناموا كده في قطه الضيوف جوه على ما ربنا يسهل الصبح يجي ونشوف لكم نشوف انت فين حته ولا فين مامتكم ولا باباكم ولا فين بيبكم شو ماشي يا دندن شكرا يا دندن يا ابيض إذا ده باين ان البنات دول غلبة جدا طب انا اعمل ايه يا رب انا هو انا اكل عشان يتعشموا ويناموا يا حبايب قلبي ده شكلهم غلبه خالص ده زي كوكي وجنة ولادي بالظبط انا لازم اخلي بالي منهم وأنيمهم واكلهم واشوف بكره ان شاء الله فين اهلهم مش هسيبهم مش هسيبهم لوحدهم ده شكلهم بنات غلبه خالص يا حبايب قلبي شكرا يا طنط شكرا يا على انك عشتينا وضيفتينا عندك على ايه يا حبايب قلبي على ايه تعشتهم ايوه يا طنط شكرا متشكرين لك قوي طب يا حبايبي يلا يلا تعالى سلامات على ادخلوا بقى الحمام كل واحده تخش الحمام وتخش تنام بقى انا وضبتلكم لكم الاوضه اللي هتناموا فيه شكرا يا طنط الله يخليك على ايه يا حبايبي يلا ادخلوا ناموا انتم علشان بكره الصبح ان شاء الله اروح اشوف فين اهلكم واعرف فين البيت بتاعكم وانا هروحكم بنفسي يا حبايبي ما تخفوش. شكرا يا تون شكرا يا تون أنت ما نحرمش منك أبدا على إيه يا حبايبي يلا يا لوزة يلا يا لوزة يلا يا تمارا نخش نمشي ويا عشان أنا نبسة نمو تعبانة قوي حضري، حضري يا تمارا يلا يلا يا لوزة يلا بنا يا حبيبتي خير يا جنة. ايوه يا كوكي صباح الخير يا كوكي آه نمتي كويس النهارده ايوه امال أنتي عادة بتعملي ايه يا كوكي كده انا قاعده بظبط شعري في المرايه يا كوكي لا شعرك يلا علشان ننزل نفطر وبعد كده ننزل الشارع نلعب مع أصحابنا شوية يلا يلا يا كوكي يلا بسرعة يلا يا جنة سلمي يلا شعرك عشان ننزل نلعب تحت مع لولى جارتنا ونلعب مع راقه طب يلا يلا, يلا إيه إيه يا كوكي إيه ده الحين يا كوكي يا جنة يا نهار ابيض هم نايمين كده لف بيتنا الحقي يا بنتي يا جنة يا ماما يا ماما ايوه ايوه يا جنة انت وكوكي بالضحك كده ليه من على الصبح الحقي يا ماما الحقي يا ماما شوفي شوفي من البنتين اللي نايمين على الأرض دور ايوه يا حبيبي ما تخافوش وهم اغلى مايهم على الارض كده يا نهار ابيض انا اوصلهم روحوا ناموا في الضيوف هم مين ايوه يا حبيبي دول بنات جم بالليل تايهين يا عيني فقوم خبطوا عليا بالليل فدخلتهم متعش ومكانهم واقعين خالص من الجوع يا عيني واقعين من قله النوم <تصفيق> ليه ابيض يا ماما وهم نايمين كده ليه مش عارفه يا حبايبي مش عارفه ما اروح اصحيهم يا لوزه انت يا لوزة تماره انت اسمك لوزه ولا تماره انا مش عارفه اصحي يا حبيبتي انت وهي انتوا مالكم انت, انت لا يكونوا ماتوا يا نهار ابيض لا يكونوا ماتوا يا بيبي مش عارفه يا جنه مش عارفه يا كوكي اصحي يا لوزه اصحي يا لوزه انتي انت وتماره انتو يا بنات يا نهار ابيض الحقهم يا نهار ابيض ده شكلهم ماتوا ولا ايه هيجيبولي نصيبه هنا في البيت يا خبر ابيض يعني يا نهار ابيض بسرعه بسرعه اما اتصل بالدكتور يجي يشوفهم مالهم يا نهار ابيض لا يكون لهم حاجه اروح انا في نصيبه يا نهار ابيض يعني انا راح اتصل بالدكتور بسرعه يجي يشوفهم ايه ده ايه ده يا بت يا جنه الحقي مش عارفه يا بت يا كوكي يا نهار ابيض تكون ماما هي اللي جابتهم امبارح بالليل احنا نايمين وموتتهم ايه ده انت ازاي تقولي على ماما كده يا بنت انت انت هبلة ولا ايه هي ماما برضو قتلت قتلة ولا حاجة ده ماما عبر غلبانه خالص ما انا مش عارفة يا جنة مش عارفة هو ايه اللي حصل ده مش عارفة هي حلم تكلم الدكتور ويجي يشوفهم مالهم ايوه يا حبايبي انا كلمت الدكتورة اهو وحالا يجي ان شاء الله يشوفهم ربنا يستر يا رب ده البنات نايمين خالص مش عارفة نايمين ولا ماتهم ولا اللي غرالهم ربنا يستر يا رب ربنا يستر ربنا يستر يا رب اهو بينه بيرن الجرس اهو بينه بيرن الجرس مين مين ايوه ايوه اهلا وسهلا حضرتك الدكتوره ولا مين هم ضمة الاطفال اللي انا لقيتهم امبارح وكانوا نايمين كده ومش عارفه هم مالهم <تصوح> يا نهار اسود ايه ده بناتي يا نهار ابيض بناتك بناتك ايه يا ايوه بناتي انت عملتوا ايه في البنات؟ يا النهارده ده انا لازم اتصل بالبوليس واوديكوا في داهيه ازاي انت يا ست انتي بقولك بناتك امبارح بالليل جه واحد جم خبطوا عليا بالليل وقالولي ان في واحد خاطفهم في عربيه ونزلهم قدام البيت وانا وانا يعني من طبتي خدتهم خدتهم هنا وضيفتهم وعشتهم بالليل ونيمتهم عندي ازاي يا ست يعني انا يعني ده جزاتي ان انا خدتهم وضيفتهم بالليل ونيمتهم عندي واكلتهم تيجي في الاخر تقولي دمت بناتي وهوديكي في داهيه ايوه يا حبيبتي انت عملت ايه في البنات البنات دومك كانوا حلوين انت عملت ايه فيهم انا هتصلك حالا انا بالزبط شريف يجي ياخدك انت وبناتك ايه انتي بتقولي ايه بس يا بت انت وهي يلا يلا عشان انا هوديكي في ضحى يا حرام هون. انتي بتقولي ايه يا ست انت ان انا خدت بناتك عندي حرام عليكي حرام عليكي حرام عليكي انتي انتي ازاي تعملي كده في بناتي ده انا هوديكي في 60 يا انتي بناتي. يا ست انتي طب حرام عليكي طب قولي انتي عايزه ايه وانا اعملهولك طب صحي بناتك الاول شوفيهم مالهم شوفيهم مالهم الاول ولا شوفي اي حاجه انا ولا هشوف حد ولا هعمل حاجه انتي دلوقتي تديني دي دي الفلوس اللي عندك في البيت كلها والسلعه اللي عندك عشان خاطر انا كده هوديكي في داهيه رغم ما جبتليش كل الذهب اللي عندك والفلوس اللي عندك ايه ذهب وفلوس لا بقى اه ده انتي ده دي ده حكايه بقى وقصه عامله عليا عشان تودوني في داهيه ده انا بقى اللي هوديكي في ستين داهيه وبناتك دول يبقوا تبقوا صحيين بناتك دول فايقين تفيقين ما مش نايمين وعاملين خطه عليا ده انا هوديكوا انا في ستين داهيه بناتك ضمت اه لا ده هم بقى فوي فوي يا حبابتي انت وهي يا اللي اسمك لوزانتي واللي اسمك تمارة ام ام يلا عشان كده انا هوديكى انا في الستين ده وانا اللي هتسلك بالزاب الشريف وهوديكي في الستين ده خلصي بسرعة طلعي اللي معاكي انتي وبناتك لا هوديك انا في دهي حالا اهو هموتلك عيالك دول نعم انتي بتقولي ايه سيبي عيالي في حالهم او روحي في دهي انتي يا نهار ابيض فين حمودي حمودي فين عشان يكلمني الظابط الظابط شريف بسرعة <تصفح> ايه يا طنط بسرعة بتقولك طلعي الفلوس اللي معاكي والذهب اللي معاكي اللي هنوديكي احنا هاب 60 داهيه وهنخطف لك بناتك حرام عليكم دي جزاتي ان انا دخلتكم دخلتكم بره البيت عشان اعشيكوا وانيمكوا عندي لانكم صعبتوا عليا دي جزاتي ليه بتعملوا كده ليه عملتوا كده <تصفيق> يلا يا ست انت بقول لك خلصي يعني لو اوديكي في ستين داهيه يا حنان انت وعيالك انا اللي هوديكي في ستين داهيه يا ست انت توديني في 60 داهيه طب يلا يا بنت خشي عليهم انت وهي يلا وانا هعرفها شغلها ايه مدام عبير ازاي حضرتك اهلا ازيك ضابط شريف انت وصلت أهلا. انت عرفت ازاي اللي حصل اللي حصل اللي حصل ان انت كلمتي الدكتور من شويه والدكتور هو ده وهو جاي علشان يكشف على اللي انت قلت لهم على البنات اللي تعبانه فسمع الحوار كله فاتصل بيا بسرعه حالا اهوت وقال لي تعالى حالا لوات عند مدام عبير حصل عندها كل الحوار اللي هو اللي حصل معاكي ده انا عرفت كل اللي حصل بجد بجد يا شريف بجد يا ضابط شريف الله يخليك يا رب تعالى الحقني ديت نصابين وعايزين يسرقوني انا وبناتي ومش عارفه اعمل ايه مش عارفه اعمل ايه يا ظابط شريف الحقنا الله يخليك عادي يا مدام عبير ما تقلقيش انت ولا ولا تقلقي ولا اي حاجه خلاص يلا قدام انت وهي مجرمه على سجن حالا اهو عشان انا هوديكوا في 60 ده هي ايه ده انت ازاي بتقول كده يا عم انت ازاي ازاي ما؟ لا انت تبعد عنه احنا ما عملناش حاجه ولا سرقنا حاجه سرقناش حاجة ايوه لا انت تسيبنا في حالنا احنا ما سرقنهاشي. احنا ما سرقناش يا ظابط شريف انت انت بعد عننا عشان خاطري علشان انا عايز امشي ورايا عيال تانية وراك عيال تانية خطفاهم آه ومشيهم بمزاجك طب يلا بينا بقى على اسم يا حبيبتي انت وهي الحمد لله الحمد لله يا كوكو يا جنة الحمد لله ان الظابط شريف لحينا ويخطف على الم... خطف المجرمين الحمد لله يا جنة ايوه يا ماما انتي يا ماما بعد كده يا ماما انتي بتعدت انه ما تفتحوش لأي حد غريب انتي اللي بتفتحي يا ماما هعمل اي يا حبيبي انا هعمل ايه سايب عليا البنات وقلت لما اخدهم عندي يلا الحمد لله انها جت على قد كده يلا يا اصحابي عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك لقناة مامتي دكتوره عشان خاطر يجيلكو كل, ال... كل الحلقات جدا بتاعتنا ولسه عمل لكم فجأت كمان حلوة كتير لو عملتوا لايك واشتراك يلا باي